سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما را دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا می کنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که تون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو مشاهده می کنید ما مطابق معمول و همیشگی در کانال آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته مییم و سایر شبکه اجتماعی آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوزه کریپتوکارنسی و بلاکچین رو با شما به اشتراک میذایم. تو این ویدیو قصد داریم در خصوص مفهوم پول فیات با هم صحبت کنیم این واجه را شاید بارها بارها تو ویدیوهای مختلف ما شنیدین و شاید قبل از اون هم جاهای مختلفی با این واجه برخورد کرده باشین تو این ویدیو میخوایم در خصوص این که اصلا چیستی پول فیات و تفاوت‌های اون با کریپتوکارنسی صحبت کنیم اگر به مفهوم بلاکچین علاقمند هستین پیشتاد میکنم قبل از هر چیزی عضو کانال ماشین با سابسکرایب کردن کانال و فشردن اون زنگوله از آخرین اخبار اطلاعاتی که ما به لحظه برای شما به اشتراک می‌ذاریم زودتر از بقیه باخبر میشیم درسته پول فیات اولین چیزی که به ذهن میاد این فیات با اون فیات آ یکی اصلا رابطی هم دارن با هم دیگه نه. دو تا واژه متفاوت هستن. پول فیات برگرفته از یک واژه لاتینه که به معنی پول بدون پشتوانه هست و هیچ رابطی هم به این ماشین نداره اما نحوه نگارششون شبیه همدیگه است. خب میخواییم در مورد این تفاوت پول فیات با رمز ارز با هم صحبت کنیم اما قبلش میخواییم به چند تا نکته اشاره کنیم پول فیات همون پول کاغذی همون اسکناس و سکه یکیش دست شماست و دارین تو مبادلات روزانه ازش استفاده میکنیم مجوز چاپ اسکناس در م... کشورهای مختلف مطابق قانون و مقرراتی که بر اون کشورها حاکم هست بر عهده و وظیفه بانک مرکزی کشور است و کسی به غیر از اون سازمان اجازه چاپ و تولید اسکناس و به صورت کلی پول فیات نداره و به عنوان جرم حساب میشه حتما جایلانی که مثلا اسکناس جعل میکردن دستگیر شدن یا باندش شناسایی شد یا باندش متلاشی شد پس این معید این موضوعی که پول فیات بر چاپش و تکثیرش فقط بر عهده بانک مرکزی، نه هیچ سازمان و ارگان دیگه و هیچ کسی هم اجازه نداره و اگر انجام بده به عنوان یک مجرم شناخته میشه اما تو کریپتوکارنسی اصلا داستان اینجوری نیست شمایی که همین شما آره آره شمایی که داری منه نگاه میکنی و گوش میکنی همین الان میتونی برای خود یه پول تر کنی بر مبنای یک فعالیت ما انواع کریپتوکارنسی رو با هم دیدیم و در خصوص این یک مجموعه ویدیو کاملی تهیه کردیم که در قالب آی هست این بالا براتون کار میکنم که بتونید ازش استفاده کنید این بالا سمت راست الان میبینیدش خب پس شما میتونید تو کریپتوکارنسی داستان فرق کرد اون چیزی که الان میگن به عنوان تحدیده با اینکه مرکزی کشورهای مختلف هست همین جریان اینی کسی میتونه بر خودش پول درست کنه اصلا علت این که یه پول کریپتوکارنسی یک کوین یه توکن میاد و مورد استفاده قرار میگیره چیه؟ این به خاطر اینکه مورد تایید و وسوق تعداد زیادی از آدم هاست. میپذیرن که براساس اساس اون با همدیگه معامله انجام بدن خرید و فروش انجام بدن توی ویدیوی ویدئوی در خصوص نزدیکترین بی تی ام بهتون در این مورد کلی صحبت کردیم شما میتونید اصلا لیست مراکزی که این خدماتو میدن خیلی راحت گوگل کنید به دست بیارید و به جایی که بهشون پول ارز رایج اون کشور مقصد بدید از همین ارز استفاده بکنید و خدماتو دریافت بکنید چند سال پیش تو جشن شکفه ژاپن از این کرپتوکارنسی ها برای جذب توریست استفاده کردن چرا؟ چون طرف چند بار اکسچنج نمیداده که بیا تبدیل کنه به یوان یوان هم برای خرید کنه خیلی راحت کریپتو رو توی کشور مقصد تبدیل میکرده عرضشو به کریپتو کریپتو رو توی کشور مبدا که همون ژاپن بوده به عنوان خدماتی که میخواد بگیره خرج می‌کرده. پس یواش یواش داریم می‌بینیم سمت اینکه که یه سری کوینات و مورد وصول همه توی دنیا باشه و حاضر باشه بابت خدماتی که بهت میده از این استفاده کنه. پس بزرگترین تفاوت پول فیات با کریپتوکارنسی این شد که اونجا محدودیت‌ها و الزامات و قانونی مبنی بر این که فقط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی مجوزه چاپ و انتشار اسکناس‌ها رو دارن. در که اینجا اصلا همچین چیزی نیست حتی ارزی به نام ریپل وجود داره که این کوین به راحتی امکان تبادل پولو بین بانک ها داره فراهم میکنه یعنی اون کاری که سویفت انجام میداده با اون مدت زمان کنترل و پروسه طولانی و هزینه بالا رو داره کمتر از ثانیه انجام میده و با هزینه اینا چیز این بازاره داره متحول میشه خب کسایی که به این دقت کردن رفتن سمت نیو بانک ها شعاب رو کردن تو داخل کشور هم میبینیم یک سری بانک های خصوصی هم به این سمت رفتن شعاب بشن دارن کم میکنن رو تواناییشون رو گذاشتن روی توسعه شبکه خدمات الکترونیکیشون اینترنت بانکشون فعال کردن موبایل بانکشون فعال کردن از فرمت های جدید نیو بانک دارن استفاده میکنن این نیو بانک رو الان بغل براتون اسپلش رو مینویسم گوگلش هم بکنید کلی مطلب پیدا می کنید انگلستان پیشرو تو این زمین به علت اینکه با بحران مالی بانکا مواجه شد رفت سمت همچین موضوع N26 یه نوبانک آلمانی که تعداد زیادی شو اصلا اصن که نداره تعداد زیاد مشتری در سطح دنیا داره 7/24 داره خدمات میده منابع مالی عزیمی رو جس کرده به خودش پس ببینید این مدل ای داره عوض میشه حالا این پول فیات که پول بدون پشتوانه از هی داره ضعیف و ضعیفتر میشه ریچارد نیکسون داسانش میگیره دیگه 1971 حدود 1350 خورشیدی میشه اگر اشتباه نکرده باشم میاد پشتوانه طلا از پشت دلار می داره و مسیر توسعه رو بر مبنای فعالیت شرکت ها میذاره خب این پشوانه که برداشته شد یعنی تلای معادل اون نزد بانک مرکزی یا خزانه وجود نداشت هر موقع که کم می دست می در جیب بانک مرکزی دولت ها و اون پولی که می خواستن در قالب چاپ پول تمین می و خرج می خیلی راحت پشوانه هم که نداشت دیگه کنترلش هم که دست خودشونه کسی غیر از هم که نمیتونه چاپ کنه خب این باعث شد که ارزش پول هی کم و کم و کم و کم شه شاید شما هم از پدر بزرگاتون پدراتون شنیده باشین که مثلا یه موقعی مثلا نون میخریدن یک قرون ولی الان تفاوت کرده این داستان کاهش ارزش پول شاید یه روزی حالا توی اینترنت هم گوگل کنید یه مثلا خیلی سال پیش با یه دلار یه سبد غذاایی کامل میشه تهیه ولی با این یه دلار الان مثلا کار خیلی خاصی نمیشه انجام داد این نشون دهنده که ارزش این پوله داره از هر روز کمتر از دیروز میشه و حالا داستانی که نیکسون به وجود اوورد بعد 50 سال تبدیل شده به یه استاندار نامه یعنی این پول فیاتو میزنن و. بیشترن ازش استفاده میکنم. ولی قافل از اینکه تکنولوژی اومده قاتل بانکداری سنتی شده و تبادلات مالی بر مبنای تفکر قدیمی رو داره متحول میکنه و خب کریپتوکارنسی این هم, هم در موردش مقاومت میشه این اینه که شما بیاین از یه راننده تاکسی بیاین در مورد مثلا اوبر بپرسید یا در از یه هتل دار بیاین از نظرش درباره ای بی ام بی به پرسین ام میدونید یه سایتی که در سر, سر دنیا این امکانه میده که شما بتونید اتاق رزرو کنید با هزینه های پایین تر میدونید چه بیزنسی را از دست هتل داره و موتل و سوئیت داره در ورده و بقیه رو بدون اینکه استی بخره ورده درگیر این بیزینس کرده یه کمیشن هم بابت این میگیره و این کمیشن خب از خلاقیت صاحب ایده و بر مبنای فناوری اطلاعات بوده پس می‌بینید فناوری اطلاعات حوزه های دیگه کسب و کار رو به شدت متحول کرده حالا زورش به حوزه بانکی خیلی نرسیده اما دلیل برای این نیست که در آینده هم نرسه یه روزی شاید عکساش دیده باشین سازمان بورس تهران با گچ و تخته کار میکردن. قیمت ها رو می‌نوشتن و پاک می‌کردن حالا شما به نقطه‌ای رسیدید که به لحظه اوردر که مستقیم میره توی تابلو قرار میگیره تو هسته هسته معاملاتی ثبت میشه و شما سرعت انتقال اطلاعات رو میبینید چقدر بالاتر رفته تحلیل‌های مختلف اومده ربات‌های معاملهگر اومده کلی آدم اومدن که مثلا سیگنال میدن که همین داستان تو کریپتوکارنسی هم هست اینا مجموعه تفاوت های بین پول فیات با کریپتوکارنسی بود و هدف ما توی این ویدیو آموزش این که اصلا پول فیات چه این چه چشکری نوشته میشه تاریخچه چی بوده چه جوری اومده و حالا هی که داریم میره جلوتر باید یواش یواش گوشمون عادت کنه به شنیدن و اینکه هر کسی میتونه برای خودش کوین و توکینشو بزنه مهم اینه که مورد وسوق بقیه و استقبال بقیه برای معاملگری هم قرار بگیره امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایک اشتراک این ویدیو در سایر شبکه های اجتماعی و ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت میکنید این ویدیوهایی که این پایین میبینید و ما برای شما قرار دادیم تا بتونید مجموعه دانشیتون رو نسبت به موضوع کریپتوکارنس تکمیل بکنید پیشنهاد میکنیم ویدیوها رو ببینید خیلی ممنون تا اینجا ما رو دنبال کردید امیدوارم لذت برده باشید خدا نگهدار